السلام عليكم البنات لاباس عليكم كيف بقيتو كذا تصحيحات نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيتكم بواحد الفيديو مغاير اللي هو غادي نتم معكم ان شاء الله كتشوفوا الحلوه ديال النكه باللوز بشكل جديد غير بثلاثه دراهم تحصلي على ديكور ولا اروع وبالنسبه لهاتي المقاطير ديالها كيف نزيدكم على بركه الله الله تجو ١٨ مل كريموس أنا طبقت هذه المقادير 40 جرام بيس تا تحت جو ٤٠ جرام سمينة ٥٠ جرام بلوس يكون ختار يعني يكون كاسين أو يمكنكم تكون عندكم ورد هي خاصكم حسكم بالنسبة للمقادير تم كده كت تشوفون لا بلا نبدا شوفي النار وقالت لنا ان نكون ملابسنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هانتوما بالنسبة لهادي تتكون هاد الزواقة من هنا ومن هنا ميكا تنقطعوها طريف قد هذا يعني تديروه بالعبار، ماما دايرة عينيها مزيانة، من الأفضل تديرو مثلا <hesitation> بالعبار غادي بوحدة ومن بعد غادي تبقاو تقطعو عليها، هانتوما دابا غادي نوريكم هي الشكل مع هي صورهات قبل مني هذاك الشيء علاش عندي تصليح هذاك البلاستيك في خلاص تبقاو غاديين تتقطع من هذيك الطريقه مهم الشكل اللي شريتو تيخرج لكم في الشكلاب نيشان انا دابا نوريتكم شتكرات كيجا كيجي فيه منين تاع الزبون يما تنساوش محيتو وجدت تحيدو هذه الميكه هاتي تاتحيدوها من التحت نتوما تتقبطوا على بارما بين هذه وهذه ها انتم بالنسبه لهنا تديروا الجهه اللي فيها الشكل ومن فوق تديوا الشكلاط خلاص دايب تديوهيه نصيس وعاد تديرو النوكان فوق باش تلصقوها مع داك الشكلاط ومن بعد تديروه في خلاص فريكو على مقطعه راسها ومن بعد يعني حتى تقطع هذا الشكل هذا في الشكلاط تتحيدو هذه الكوله هذه هذه الميكه هذه راه تتحيد من بعد يعني ما تخليوهاش هي هذه تاع الشكل اللي شريته تلقاوه هنا في الشكلاط هانتم هادو راه خلاص فيهم اشكال وانواع تجيو في الشكلاط شكلهم زواون بالنسبه للنكهه ديالنا هي وجدات بالتمه درناها في الفران وجبدناها خلاص السيليكون ديالنا تنحطوا فيهم هذوك الوراقات اللي قلنا كندير الديكورات ديال البلاستيك،, يعني دي الدي دي البلاستيك دي دي ومن بعد تنكونو دوبنا كيف قلتلكم ما تنساوش يعني ديال تتكون ميت لفوق وجهة البلاستيك لتحت، باش تهيا قدام الشكلاط هداك الشكل ميت، وكنحاولو ومن بعد حتى تقدنا راسنا راسها، البلاستيك ما الحبيب ديري النوكاجاتنا على هذا الشكل هذا نتمنى ان شاء الله تعطي الاعجابكم ونعطي نكمل معكم فيديو باش نجي نشرح اي حاجه بغيتوها كيف قلت بالنسبه لهذا الشكل النوكه تيجي بريستيج وتجي رائعه بزاف نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم آه وغادي نخليكم مع ديكورات اخرين ديال الشكالات ولا عجبكم شي حاجه فيهم قولوا لي هذه ان شاء الله ندير لكم في فيديو واحد اخر لا يعني الواحد بدل على الصابلي كيف شفتوا الصابلي هاد على الاشكال و دي بريستيج مهم فيديو ما ديالكم ديالكم, ديالكم الفيديو باش يوصل ان شاء الله وكيف قلت لكم اي شكل عجبكم على الراسو البنين وبالنسبه هذه كذلك رأينا النوكا هي بالشوكولاط الكحل وفيها هذيك الديكور ديال البلاستيك حتى بساف رائعه بزاف وكبحال الشكل ديال المحلات علاش لا ما بقاش بيديه ونتمنى كيف قلت لكم يعني الفيديو ينال اعجابكم وتعلاو ديفاسكم ان شاء الله تشي حتى شي فيديو عطى اخر المهم بانكم مع